سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی رو دارین از کانال فاند در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین طابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های شمای که ما توش فعول هستیم و میبیید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات و در سایر شبکه های اجتماعی شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع مطلعه صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش رو میتونید از سایتمون www.servatiar.com ببینید این ویدیو هشتاد و هست و توی این ویدیو میخوام در خصوص شاخصهای گاوی و خرسی صحبت کنم اما قبل از اون میخوام ازتون خواهش کنم برای حمایت معنوی از ما ویدیوهای ما رو توی سایر شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارید برای دوستاتون و سایر علاقمندان ارسال بکنید با گذاشتن کامنت لایک پرسیدن سوالاتتون در یوتیوب کمک میکنید تا شبکه ما هم توسعه پیدا کنه منتظر حمایت معنویتون هستم خب این شاخص‌های گابی و خرسی در راستای همون ویدیوی احساسات بیت کوین هست که گفتیم مدل‌های مختلفی برای تحلیل قیمت و وضعیت رشد و نزول قیمت بیت کوین وجود داره که رسیدیم به مدل احس بررسی احساسات بیت کوین. از اون رشته مباحث الان یه زیر موضوعی با بول and bear index میخوایم با هم صحبت کنیم. شاخصهای گاوی و خرسی. اگر به موضوع تحلیل قیمت بیت کوین بر اساس شاخصهای احساسی علاقمند هستین پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت هست و اگر کسی بخواد از این ویدیو و سایر ویدیوهای ما برای مقاصد تجاری استفاده کنه مسئولیت خرید و فروش بر عهده خود سرمایه سرمایه‌گذاره از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست. روش استفاده از ویدیوهای آموزشیمونم اگر تا الان ندیدید حتما پیشنهاد کنم بهش مراجعه کنید. من این بالا براتون کاردش می‌کنم. حتما از اون استفاده کنید کمکتون می‌کنه که از این مدل برای درک بهتر از ویدیوهای ما استفاده بشه. توی این ویدیو میخوام در خصوص شاخصهای تأثیرگذار 6 تا فاکتور تأثیرگذار با هم صحبت بکنیم، شاخصهای احساسی و معرفی وبسایت روش تجزیه تحلیل بر اساس مدل گاوی و خرسی. در خصوص شاخص‌های تأثیرگذار یه ویدیوی قبلا تهیه شده که توی کانال هست پیشنهاد میکنم حتما به اون مراجعه کنید ازش استفاده ببرید و در مورد شاخصهای احساسی همونطور که در ابتدا عرض کردم این موضوع از زیر موضوعات این ویدیو هست و پیشنهاد میکنم اگر تا الان این ویدیو رو ندیدید همینجا این محتوی رو استاب کنید اول شاخصهای احساسی رو بررسی کنید ببینید درکی نسبت به موضوع پیدا کنید بعد به این سراغ شاخص های گاوی و خرسی این ویدیو را این بالا کارت بالاکارد میکنم همونطور که توسیه کردم اول ویدیو شاخص های احساسی رو ببینید. خب یک بحثی وجود داره در خصوص بازارهای خرسی و گاوی همونطور که میدونید این دوتا اسطلاح در بازار و به بازاری که همراه با بازده و حرکت و سودهی هست به بازار گاوی یاد میکنن ازش و بازاری که همراه با ترس و ریزش و منفی پشت منفی باشه ازش به بازار خرسی یاد میکنن این دوتا عبارتی هستش که خیلی توی بازارهای مالی هم شناخته شده است و اکثر سرمایه گذارا با این دوتا آشنا هستند اما در رشته موضوع بررسی احساسات بیت کوین ما میخوایم بازار خرسی و گاوی رو قبل از اینکه بهش برسیم بر اساس موضوعاتی که در شبکه های اجتماعی و وبسایت‌های سایت های تأثیر گذار بر روند قیمت و نمونه ای از جامعه فعال در حوزه کریپتوکارنسی تشخیص بدیم این خیلی مهمه یه ابزاری که شاید جای این ابزار توی بازارهای مالی ایران هم خالی باشه من بهتون پیشنهاد می کنم این فیلمو دست به دست بکنید برسه دست دوستانی که در شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی کار میکنن در کارگزاریا کار میکنن یا حداقل دوستانی که علاقمند هستن دانشیانی که علاقمند هستند در حوزه استارتاپا کار میکنن نوشتن یه اپلیکیشن بر این اساس میتونه بهشون کمک کنه چون مطمئن باشید مشتریش دست به نقده خب ببینید این منابع کجاها میشه بر اساس گفتگوه بین کاربران هست از وبسایتی به نام کوین تاک، ردیت و حتی خوندن تویتر افراد و به تب آدم های تاثیر گذار آدم هایی که زیاد دارن این که تو حوزه کریپتوکارنسی رو توییتر فعالیت میکنه. خوندن این مطالب از طریق موتورها و رباتهای مختلفی انجام میشه و تجزیه تحلیل اینها بر اساس 93 تا، فاکتور مختلف هست حالتهای گو رو میان بررسی میکنن و بر اساس این 93 دسته بندی میان تش میگن که آقای الان روی کرد به بازار خرسی هست یا بازار گاوی و این جالبه که بهش اشاره کنم بر اساس هوش مصنوعی داره این کار انجام میشه و استفاده از ابزاری به نام کامپیوترها و سپر کامپیوترها کمک کرده به کسانی که در بازارهای مالی فعال هستن که بتونن این روندها رو قبل از وقوع تشخیص بدم. نحوه استفادهش چیه؟ من میرم روی سایتش اونجا براتون توضیح میدم. اما یه گیج ساده به مدته. توی این گیج من میتونم خیلی راحت ببینم بازار داره به کدوم سمت حرکت میکنه. خب من ترجیح میدم بقیه توضیح رو وبسایت بدم. خب این همون وبسایتی که من بهش اشاره کردم. آدرس این وبسایت رو در دیسکریپشن مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم بهش مراجعه کنین ازش استفاده کنیم؟ این بیت کوین سنتیمنت بول اند بیر ایندکسه توی این نمودار اومده بر اساس گفتگوهایی که بین کاربران در شبکه‌های اجتماعی که بهتون اشاره کردم مثل ردیت و بیت کوین تاک و توییتر اومده محتوای اینا رو گرفته و بر اساس اون در گیج سمت چپ شما همونطور که می بینید نوار زرد رنگ از نیمه گذشته و به سمت یک داره حرکت میکنه و این خودش بیانگر چی هست؟ بیانگر یک بازار گابی امروز که با شما دارم صحبت می کنم بیت کوین در محدوده 11 هزار دلار هست و پیش بینی میشه اگر صفر بیانگر بازار خرسی و وقتی که به سمت صفر حرکت میکنه میگه بازار در هرالت ریزش و ترس بین کاربران و معامله و سرمایه گذاران هست و وقتی به سمت یک میره امید به آینده و رشد اون هم میتونید شما. متصور باشین در نمودار وسط تصویر همونطور که میبینید اومده منابع رو مشخص کرده مثلا بیت کوین تاک، ردی، توییتر، سنتیمنت اسکور امتیازی که از این گرفته و قیمت بیت کوین رو همونطور که اینجا مشاهده میکنید تو محدوده حالا حدود 11926 توی تو 24 ساعت گذشته بوده که به بالاترین قیمت رسیده خب بیایم دونه دونه اینا رو کم و زیاد کنیم ببینید روی این که بزنیم اطلاعات کوین تایک رفت و حتی اگر دوبار روی این کلیک بکنیم بقیه میرن و شما میتونید بر اساس این موضوع تشخیص بدین که اصلا چه وضعیتی توی بازار افتاده همونطور که میبینید توی یه تایم فریم جلوتر این به پد اکثر میزان خودش یعنی به نزدیک یک رسیده بوده بر اساس اطلاعات روی کوین تایک الان دوازد ازار و هشته ولی یه تایم فریم جلوترش ما به حد اکثر رسیدیم اونایی که بر اساس روبات های معامله معامل انجام میدن در نظر داشته باشن که این موضوع بسیار, بسیار بسیار با اهمیت هست و میتونن ازش در معاملاتشون استفاده بکنن همونطور که میبینید ریدیت رو میشه اضافه کرد توییتر هم بهش اضافه کرد توییتر حالا نگاه میکنیم توییتر یه تایم فریم توی این حالت دقیقا مپ بوده ولی توی بیت کوین تاک یه مقدار جلوتر میده همه‌تا که میدونید تفاوت مثلا بین های و استاکستیک که استاکستیک تقریبا یه روز جلوتر به شما وضعیت اشبای فروش و خرید و بهتون میده اینها هم به همین نحوه البته بدونید که اینا ترند داره عوض میشه نمیشه با یه فرمول تا انتها رف اما های معامله‌گر بر همین اساس ها هم دارن سیگنال میگیرن نسبت به خرید و فروش تصمیم میگیرن پس تصمیم گیری در ربات‌های معامله‌گر صرفاً بر اساس قیمت و اندیکاتورها نیست اسکرول کنیم سفر بیایم پایین بله اون 93 تا فاکتوری که من به شما اشاره کردم اینجا قرار داره نکته جالبش قبل از اینکه این نمودار رو بخوام باز بکنم اینکه به شما API ارائه میکنه و خیلی راحت میتونید از این API ای آی برای نوشتن ربات خودتون و استفاده از این اطلاعات بر اساس یافته های این سایت رو پلتفرم خودتون استفاده کنید. روی سخنم دقیقاً کسانی هست که تو شرکت های دارن کار میکن توی شرکت های از تسهیلات مالی، کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جای همچین ابزاری در بازار مالی ایران خالیه. ای کاش دوستانی که دستی بر آتش دارند به این مسئله فکر کنن. اینا باعث بلوغ بازار میشه. نوسانات و هیجانات زیاد از بازار میگیره. خب همونطور که می‌بینید فاکتورهای مختلفی داره بر اساس تکنولوژی من می کنم. رو این زوم میکنم رو تاپیک های تکنولوژی مارکتینگ عرض شود مارکت مانیپولیشن این داستان دستگاری در قیمت خیلی نکته مهمیه تو این بازار مالی ما دیگه اون ابزارهای نظارتی سازمانهای مثل سازمان بورس اوراق بهادار رو نداریم خیلی راحت چیزی به نام نهنگ میاد اصطلاحش حالا تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم که اصلا چجوری میتونیم تشخیصش بدیم حتی یه ویدیوی قبلا تهیه کرده بودم این بالا براتون کارد میکنم که به شما کمک میکنه که خیلی راحت بیاین ببینید که چقدر نهنگ توی این کوین وارد شده حالا کوین های مختلف و آلت کوین های مختلف بعد خدمتتون ارشاد این investingنگ and ترنگ پر داپشن پوزیو و negaتیو در خصوص احساسات یعنی فقط این حسه بر اساس اینکه می یا اینکه امیدوارن نیست خیلی فاکتورهای دیگه هم دیگه توی این دیده و کامنت تای نوع کامنت هایی که گذاشته شده پس ببینید چه هوشه. سرشاری رو از انسان به ماشین منتقل کردن که این ماشین بر اساس یافته‌ها و تجربه انسان بیاد یه چیزایی رو تشخیص بده و بر اساس هوش مصنوعی خودش رو بهبود ببخشه تو این سنتیمنت می‌بینید که مثلا بحث فما هست این یه اصطلاح اصطلاح ویژه در بازارهای مالی من به همه دوستان توصیه کردم که ویدیو رو از شماره یک ببینن همینجوری بیان بالا به خاطر اینکه به شما کمک دید کامل پیدا کنن. این اصطلاحات ویژه این بازار رو من روش کلی بحث کردم قبلا این بالا براتون ویدیوشو کارت میکنم بعدا سر حوصله ببینید که در بحث ترس از عقب ماندن بازار که اصطلاحش فرمو هست به چه صورتی و چجوری میتونی نسبت بهش غلبه پیدا کنید و سایر اصطلاحات مرتبط با اون رو نگتیف صحبت کرده چیزایی که واجه هایی که میتونه حس ناراحتی نگرانی ترس و اشتباه کردن و ح... حرکتها و تصمیم‌هایت انگیز و خیلی فاکتورهای دیگر رو توی متون مختلف نوشته شده بیاد منتقل کنه خاطرتون هست که در ویدیو شاخص احساسی بیت کوین به بحث تجزیه تحلیل متون پرداختیم جایی که شما بر اساس علوم اجتماعی و روابط عمومی می‌آین مطنوع تحلیل میکنید و ریشه در سالیان قبل داره و همینطور که اومده جلو میگیم ابزارهایی رو به عنوان ابزارهای رسانهی برای تعین ختمش دوی دنیا ازش استفاده میکنند که حالا توی انتخابات ریاسته جمعی آمریکا هم ازش استفاده شده همینطور که می آین پایین میبینید خیلی چیزهای دیگه هم به شما اشاره کرده مثلا جملاتی که حالتهای مثبت میاره بحثا قیمتی هست که حالا داستان کوریلیشن اینجا می‌بینیم یا بابل باوم ریکاوری recoveryری چیپ اینا که عاارت مرتبط با قیمت هست روی کوریلیشن یادتون هست ذریب همبستگی که من از اون ویدیو ابتدایی بود اون خیلی نکته مهمیه برای معامله و برای کسی که میخواد بکتست انجام بده من ویدیوی مرتبط با این رو براتون این بالا میذارم در خصوص بکتستم روی تریدینگ ویو یه ویدیویی کامل تهیه کردیم جز ویدیو اولیمون توصیه میکنه حتما اون هم مشاهده بفهم. مارکت منیپولیشن پامپ و دامپو که میدونید خیلی راحت بر اساس همون نهنگ های اتفاق میفته مارکتینگشه تاپیک های مختلف مثل سیکیوریتی، پرایوسی، تیم و خیلی موارد دیگه ویژن و لیسن و گاورننس. رو ببینید مثلا بحث دولتی خیلی تاثیر داره تصمیماتی که دولت ها برای محدود کردن یا ارائه اجازه و دسترسی شهروندانشون ببینید معاملات کریپتوکارنسی ها یا حتی ماین کردن اونها و حتی اک셉ت کردنشون به عنوان کسی که دارن خدماتی رو ارائه میکنن روش فوکوس کردم پیشنهاد میکنم که اینو به صورت کامل سر حوصله ببینید خیلی مطالب جالبی به شما میده و از این نمودار برای خودتون به عنوان یکی از ورودی های تصمیم گیریتون استفاده کنید توی این صفحه همین بیت کوین سنتیمنت که میدونیم 5 و چهار صم آم هست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و که اگر بردین ازتون خواهش می‌کنم که لایک کنید کامنت بذارید برای ما نظرتون رو بگین تجربه کاربری خودتون رو بگیین حتی پیشنهاد ساخت ویدیو خاصی رو هم دارید برای ما کامنت بکنید همونطور که در ابتام گفتم، با اشتراک این درصاری شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت معنوی می‌کنید اگر می‌خواین حمایت مادی بکنید می‌تونید از لینک زهرین پال یا آدرس کیپ پول اترم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک می‌ذارم استفاده کنید اگر به موضوع کریپتوکارنسی و معامله‌گری در اون علاقه‌مند هستین و تا الان عضو کانال با نشدی همین الان روی این لوگو بزنید دکمه زنگوله هم حتماً حتماً فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که به اشتراک می‌ذاریم به‌لحسه و بیشتر از بقیه مطلع بشین دوتا ویدیو مرتبط با این موضوع هم در انتها براتون کارد میکنم که زنجیره دانشیتون رو با اینا تکمیل بکنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار